Comecei a participar e mantíbeme, porque tamén houve momentos de esa reflexión de si seguir ou non, mantíbeme porque dime de conta de que, en realidad, a Unes en Común era un proceso completamente diferente ao que poderia ser a política tradicional. Para comezar, e algo esencial, é que o... e bueno, unha metáfora que emprega moito Miguel, no? Miguel Doval, é que, como cando chegas a un restaurante, e a carta está pechada. No? Eh, danxe a escoller entre tres ou cuatro platos e non podes sair dai. ¿no? O Sobrense como un tiña a carta aberta, ¿no? era a posibilidade por fin, de, de poder construir algo ex novo. E ¿no? algo que tamén é eh, digno de, de, de mencionar e é un verdadeiro orgullo, ¿no? onde se prima eh, a, bueno, as boas formas, a, O falar, o entendemento, o consenso non sempre o consenso por riba de outras, outras fórmulas de imposición e iso tamén é diferente ¿no? a outras formas.